AI מעווה לאחד מהכלים החזקים והראשונים שבהם משתמשים מהנדסים ומדנים שמחפשים פתרונות חדשניים לבעיות שלא נפטרו בעבר, או בעיות שנפטרו אבל יש צורך לשפר את הפתרונות הקיימים. למעשה, AI מוגדרת בתור כל טכניקה שמאפשרת למכונות לחקות את הבינה האנושית, הצורך העניין גם קוד מאוד מאוד ארוך של if וelse יוכל לעשות זאת. הרבה פעמים שאנחנו מדברים על AI, אנחנו מדברים על טכניקות, כמו Machine Learning, Deep Learning, Reinforcement Learning, אבל אנחנו לא בדיוק בטוחים איך אנחנו משתבצים תחת הכובע הגדול הזה. אז אני רוצה שלפני הכל, נתחיל בלעשות קצת סדר בטרמינולוגיה. Machine Learning זה סוג של טכניקות של בינה מלאכותית, שמבוססות על מידע ממידע קיים. כלומר, מדובר בשיטות סטטיסטיות שמאפשרות למכונות ללמוד מתוך מידע, כיצד לבצע את המשימות. בתוך העולם הזה של machine learning יש את התחום של unsupervised learning ששם אין לנו מידע מתויג ואנחנו פשוט מחפשים דפוסים טבעיים שקיימים במידע שכן יש לנו. לדוגמה, יש לנו נתונים של כל מיני מדידות שבוצעו על פרחים שונים ואנחנו רוצים לבצע קלאסטרינג, חלוקה לאשקולות או לקבוצות של, הפרחים, של פרחים מסוגים שונים. או לדוגמה שיש לנו את התמונות שאתם רואים כאן בצד ימין, ואנחנו רוצים לקבץ ביחד אובייקטים דומים לאותה קבוצה. כלומר, אנחנו רוצים שהמחשב ימצא לבדו לאילו השקולות משתייכות התמונות. ובמקרה הזה, נקבל את השקול המכוניות ושקול הטילים. תחום נוסף במשין לרנינג נקרא סופרוויז שבו כן יש לנו מידע מתויג, ואנחנו רוצים לבנות מודל חיזוי, כלומר, מודל שבהינתן כלת מסוים, חדש לגמר, שהוא לא פגש מעולם, שנזין לתוך מחונה, יוכל לתת לנו פלט מתאים. אם הפלט הוא רציף, למשל טמפרטורה או זווית, אז היא יקרה משימת רגרסיה. נוכל לקבל חיזויים רציפים, כמו מחיר, גובה וכדומה. אם הפלט שאנחנו מצפים לו ובדיד, בדיד, כלומר מורכב מכמות קלסים שיסופית, שאלות כן ולא, או שאלות עם קטגוריות שונות, כמו האם מדובר בכלב חתול או חמור, הלאה, אז זה יקרה משימת קלסיפיקציה. בצד ימין אפשר לראות דוגמה לבעיית ציווג או קלסיפיקציה שבה נמדדו כל מיני מדדים רפואיים כמו מין, משקל, קולסטרול, מנבדקים שונים. ועל סמך הנתונים האלה נבנה במטלאב מודל סיווג שמאפשר לקבוע בסופו של דבר אם אדם מסוים סובל מבעיית לב או שלא. דיפ לרנינג זה סוג של משין לרנינג שבו חילוץ הפיצ'רים מתוך הדאטה לא מבוצר ידנית על ידי המשתמש, אלא אוטומטית על ידי המחשב. כלומר, מדובר פה בלמידת מכונה מקצה לקצה. דיפ לרנינג מצריך באופן דיווי הרבה דאטה, והוא יכול להיות מונחה, לא מונחה או חצי מונחה. הדוגמה שרואים כעת שהוכנה באמצעות MATLAB היא דוגמה לסגמנטציה סמנטית שהוכנה באמצעות רשת סגנט, כאשר באמצעות רשת נוירונים שהומנה עם המון דאטה, כל פיקסל שמזוהה כשייך לקלאס של כביש נצבע בירוק, וכל פיקסל שזוהה כשייך לקלאס של כלי תרבורה נצבע בכחול. אפשר גם להשתמש בטיפ לרנינג כדי לבצע סיווק של אותות חד ממדיים, למשל לאמן רשת LSTM, שתדע בו מה הפעולה שאדם מבצע, האם הוא עומד, יושב, שוכב, וזאת על סמך מדידות של תאוצות בצעירים שונים. דוגמה נוספת, באמצעות אימון של רשת נוירונים, נוכל לגלות בתמונה אובייקטים עניין שונים. באמצעות רשת יולו למשל, אז יש לנו כאן בסימנה קורונה, אנחנו יכולים לסמן את האובייקט שמעניין אותנו, או את האובייקטים השונים שמעניינים אותנו, ולציין מהי מידת הביטחון בסיווג שלנו עבור כל גילוי, עבור כל פריאם. וכל זה יכול לעשות בדיוק מאוד מאוד טוב, ובמהירות גבוהה. מרכיב אחרון שנשאר לדבר עליו הוא תחום הreinforcement learning. Reinforcement learning זה סוג של machine learning שבו במצאוות ניסוי ותאיה, אנחנו מוצאים את האלגוריתם האופטימלי לדפטרון הבעיה. ורוב הפעם מסיר יש לנו סוכן וinteracted שהוא מסביבה, ניבחנות וזוכות לתגמולים חיוביים או להכנסות ואנשים. מה שמאפשר לסוכן ללמוד את ההתנהגות הרצויה או לבצע את המשימה בדרך המתויגת. למשל, אם נסביר את ריינפורסמנט לרנינג על ידי למידת חיזוק, אז אפשר לראות כאן בצד שיש לנו מאמנת כלבים שעובדת עם הכלב. מטרת הלמידה היא לאמן הכלב, הסוכן שלנו, להשלים את המשימה בתוך הסביבה. הסביבה כוללת את הכלב ואת המעלפת. ראשית המעלפת אומרת פקודה שהכלב מקשיב לה או רואה אותה, כלומר מבצע תצפית, ולאחר מכן הכלב מגיב בפעולה. אם הפעולה קרובה להתנהגות הרצויה, סביר להניח שיקבל מהמאלפת פרס, פינוק או אוכל אחרת, הוא לא יקבל דבר. בתחילת האימון, כנראה שהכלב יותר יתבדר, יעשה פעולות אקראיות ולא בהכרח מה שהמאלפת מורה לו, מכיוון שהוא עדיין מנסה לקשר את התצפיות הספציפיות לפעולות ולתגמולים. מנקודת מבטו של הכלב, כמובן שהוא תמיד ירצה לעשות את הפעולה הנכונה כדי לקבל כמה שיותר חטיפים. ولכן, כל המשמעות של אימון חיסוק היא לכוון את המדיניות או את הפוליסי של הכלב, כך שילמד את התנהגויות, הרצויות, שהיא מקסמות הגמול כלשהו. לאחר סיום האימון, הכלב אמור לדעת להתבונן בבעלים ולבצע את הפעולה המתאימה, למשל, אם אומרים לו לשבת, כך יעשה, על ידי שימוש בפוליסי שכבר אימץ לעצמו. בשלב הזה, עבור הכלב אני מניחה שעדיין פינוקים יתקבלו בברכה, אבל הם באמת כבר לא נחוצים בשביל שידע מה עליו לעשות. וזהו, אני מקווה ששמתי קצת יותר ריגיון לבינתיים תחת כל התחומים האלה שיושבים תחת הכובע הגדול של AI, ואתם מוזמנים להצטרף איתנו לסדרת הסרטונים הקרובה.